Військовослужбовцю Антону Фарвашчуку було 23 роки. Мобілізували його на початку 2023 року в десантно-штурмові війська. Його побратим Євген говорить, у їхньому підрозділі Антон був наймолодшим і загинув найпершим. Людина, яка пішла, я не знаю, не шкодуючи себе, він був мало підготовлений, але він і побоявся піти. Піти і бути там, де наші всі військові, які гибнуть, віддають своє життя за нашу державу. До мобілізації в Збройні сили України Антон Фарвашчук служив у добровольчому формуванні, розповідає його командир Сергій. Він нас пробув більше року, вчили щось, пробували його навчити, але Бог розпорядився так, щоб сьогодні його, щоб вже його з нами немало. Артилерія з боку агресора почала накидати снарядами і вони укривалися в бліндажі і в бліндаж попав снаряд. Загинув Антон Фарвашчук 31 березня на Луганщині. В нього залишились батьки та сестри, одруженим не був. Ще один хмельничанин Антон Іваницький служив у тому ж підрозділі десантно-штурмових військ. Загинув 30 березня. Сьогодні у День прощання йому мав виповнитись 41 рік, розповідає його друг дитинства Дмитро. За його словами, чоловік добровільно пішов на фронт на початку 23-го року. Це не бути день народження. Ніхто не думав, ми думали, що ми так зберемося, що він приїде і ми святкуємо його день народження, але так сталося, що ну, що, що, що сказати? Не, не стало друга, не стало батька, не стало сина. У загиблого залишились мати, дружина та п'ятирічний син. Обох військових Антона Фарвашчука та Антона Іваницького поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.